Tudor Kiril atac dur la adresa Vioriki Dencil, după anunul evaluării mintrilor, ai adus banii la BAI? Tudor Kiril a taxat-o pe Viorica Dencil, după ce premierul a infirmat ce urmează o remaniere guvernamentală, ci, mai degrab, va avea loc o evaluare a mintrilor, în interiorul ei. Și ca doamna Viorica la nu face remaniere guvernamentală, ci evaluarea ministrilor. Sincer, cred ca singurul criteriu conform căruia nu te califici la guvernare e că n-ai facut destule manevre pro-partid. Ai adus banii la baietin? Te califici? Ai făcut ceva pentru comunitate, pentru Tara, estire maniat. Bine, acum să nu ne gândim prea tare ca ministrii intră la guvernare ca să facă ceva pentru Tara. Nici n-ar avea acum pentru că Dragnea e România, deci totul pentru România e totul pentru Dragnea, a scris Tudor Kiril pe Facebook.